זו תמונה מכוכב הלכת לובריקון השישי, שהוא כוכב מאוד מיוחד. הוא יסוד שעדיין לא התגלה, ששמו לובריקה. לובריקה הוא יסוד מיוחד, כי כל דבר הגולש על פני לובריקה, עושה זאת ללא חיכוך. אם זה לוח עשוי לובריקה, אנחנו מסתכלים עליו מהצד, ואם יש לנו ללוח הזה, לא פועל עליה שום חיכוך. ישנם דברים נוספים שאנחנו יודעים בקשר ללובריקון 6. הוא כוכב הלכת הנמצא בחלל העמוק, אין בו אטמוספירה. בעצם מסביבו יש ריק מוחלט. הוא בחלל העמוק, במקום כל כך רחוק בחלל שאין בו אפילו כמה אטומי מימן בודדים בסביבה. זה ריק מוחלט. הוא גם כוכב לכת כל כך עתיק שכוכב השבת שהוא הסתובב סביבו, מת לפני זמן רב. זה כוכב לכת בודד הנסחף בחלל העמוק, ללא אטמוספירה. אנחנו גבדים של 6, הוא לכת בעל צורת כדור מושלם. הוא כדור מושלם. ברצוני לשאול אתכם שאלה הקשורה למה מוזר המתרחש לובריקון 6. אלה פני 6. ישנו שם גרב כפו בתוך גוש קרח. זה הגרב, והוא כפו. הוא כפו בתוך, בתוך גוש הקרח הזה. הוא נע במהירות של 1 קילומטר לשעה. בכיוון הזה. אם נסתכלים על זה ברמת המאקרו, במבט שמעל כוכב הלכת, נגיד שזה הגרב הכפו, והוא נע לאורך קו המשווה. הוא נעל לאורך קו המשווה 6. בהינתן כל ההנחות שציינתי, שאין אטמוספירה מסביב לכוכב הלכת שהוא כדור מושלם, ושאין בו שום חיכוך, ללא תלות בגוף הנעל פניו. שלי היא מה יקרה לגוש הקרח, או ליתר דיוק מה יקרה לגרב הכפול כדי לענות על השאלה הזאת, עלינו לחשוב על הכוחות הפועלים על גוש הקרח הזה. על הגוש העשוי קרח וגרב. קודם כל, נחשוב על הכוחות הפועלים בכיוון הרדיאלי. בכיוון מרכז כוכב הלכת, או ממרכז כוכב הלכת, כוכב הלכת הזה יש מסא, על כן ישנו כוח מכוון על מרכזו, לכיוון מרכז המסא של כוכב הלכת, ישנו כוח הכובד הפועל על הגוש. המכוון רדיאלית אל מרכז כוכב הלכת. אצייר זאת כך. יש לנו את כוח הכובד. ומכוון רדיאלית כלפי המרכז. ככה. אנחנו גם יודעים שהגוש אינו צולה לכיוון מרכז כוכב הלכת. כאן על פני כוכב הלכת, הגוש אינו עובר דרכם. אנחנו גם מניחים שהיסוד הוא לובריקה, הוא מאוד חזק. אז יש לנו את הכוח הנורמלית. המוני הנהגוש לצלול לכיוון מרכז כוכב הלכת. זה הכוח הנורמלי. אני רוצה שתחשבו עכשיו. זה נושא שנתייחס אליו בשיעור אחר. האם הכוח הנורמלי שווה לכוכב הכובד? נחשוב על זה באחד הסרטונים הבאים. בכל מקרה, אלה כל הכוחות הפועלים בכיוון הרדיאלי. כלפי פנים, כיוון מרכז כוכב הלכת או כלפי חוץ. בכיוון המשיק. לפני כוכב הלכת, לא פועלים כוחות שם ומכיוון שלא פועלים כוחות כלשהם, בכיוון המשיקי, כאן, הגוש הזה לא יעיץ ולא יעט. אין חיכוך עם האוויר. אין חיכוך, או ליתר דיוק אין התנגדות באוויר, שהוא החיכוך עם החלקיקים שיש בהטמוספירה. זהו ריק מוחלט, אין שם כלום. אין חיכוך עם פני כוכב הלכת. אין שום חיכוך שיכול היה לפעול בכיוון המשיקי. אין שום כוחות בכיוון המשיקי. על הגוש הזה ימשיך לנוע במהירות של אחד קמש, לנצח מצחים. הוא בקח בכך בינתן ההנחות שהנחנו.